Rudelo Breja, micare de efect după secretizarea protocolului SREIC cererea care poate îngropa dosarul Galabute. O nouă informație bombă în dosarul Galabute sublinierei, în acela sublinierei timp. O premier în instant după scandalul de secretizării protocoalelor între SRI subinierei Ministerul Public. Avocatul lui Rudel Obrăjoa ceră cadna să precizeze în ce mesura a produs efectul protocolului încheiat între serii subvivierei Ministerul Public, iar dacă există probe în acest sens, dosarul să fie anulat, potrivit realitatea TV. Totodată, se cere accesul la informațiile din protocolul semnat între instanța supremă și ministerul ISRI